ultima or inspecția judiciară anunță două anchete care îl vizează pe subliniere Efuld Napoli subliniere t. -i. Inspectorii au dispus declan subliniere are altor două cercetări disciplinare fac de procurorii de la Napoli subliniere t. -i. Luciano nea subliniere Efuld subliniere t. -i. Subliniere-i Alfred Savu, dar subliniere-i fac de fostul procuror Mircea Negulescu, în urma înregistrărilor aprute cu acea subliniere tia, existând în prezent trei astfel de acțiuni fac de magistraci. Apariția acestor înregistrări, cele prezentate de Vlad Cosma, Nere, are. Doar subliniere îi poate, un efect negativ la nivelul încrederii în justiție. A subliniere acum am subliniere i anuncat să pe trecut, în una dintre lucruri se începuse deja cercetarea disciplinar sublinierei. pot să vezi spun ce, de atunci, în alte două lucruri s-a demarat această procedură. Acest lucru înseamnă ce inspectorii judiciari au identificat indicii cu privire la sevuri subliniere unor abateri disciplinare, însă nu înseamnă ce s-a stabilit vreo vinovăție în sarcina vreunui procuror, a declarat pentru Mediafax, inspectorul subliniere F fal inspecției judiciare, Gheorghe Stan. Precizarea vine după ce, se pete mâna trecut, oficialii a inspecției judiciare anuncau declan sublinierearea primei cercetări disciplinare fac de ace subliniere tia. Cercetarea inspectorilor a fost declan sublinierea după ce mai multe persoane au declarat ce li s-au cerut declarații false, unii dintre ei prezentând în registr cu magistracii de la ploie subliniere ti.